i på for en ny interessant video. Gå ikke glem ikke å trykke på aboner knappen informasjon sjekk beskrivelsen i den videoen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 Jeg kan få så bi bedre. Legg igjen en kommentar. produco pop. Skriv i kommentarfältet hvis videoen var nyttig. Følg oss på Instagram, Facebook og Twitter. Alle lenkene er i